السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وحلقة جديده من برنامج الباشا تاجر حلقه النهارده هي أكملة الحلقه اللي فاتت واللي كانت بعنوان ما لا تعرفه الحكومه واللي هتكلم فيها عن نقط بسيطه لكنها مهمه جدا هبدأ مع حضراتكم بالمزايا والنقط الجميله الايجابيه اللي في موضوع حلقتنا النهارده وهي انشاء المتحف المصري الكبير المميز في المتحف ده انه هيكون اكبر متحف للآثار في العالم كله وكمان هيشمل مراكز كتيره جدا والاقسام داخل المتحف زي الترميم والحديقه المتحفيه واللي هيبقى مزروع فيها الاشجار اللي كانت معروفه ايام الرانه واللي كانت بتتزرع في الفتره دي بس وكمان هيبقى داخل المتحف بعض الخدمات التجاريه والخدمات الترفيهيه ودي هيبقى ليها فوائد كتيرة جدا اولهم الترفيهيه واللي هتشجع حب الاطفال ان يزوروا الاماكن السياحيه ويحبوا تراث البلد اما بالنسبه للخدمات التجاريه واللي هيبقى ليها عائد مادي كبير جدا سواء بقى من محلات او بزارات لبيع الهدايا والتحف التذكاريه المتحف ده هيتاسس ويتبين على نظام حديث جدا واللي هيشمل بعض الخدمات والاماكن اللي موجوده جوه المتحف المتحف هيتاسس على نظام حديث جدا وهيكون جواه مطار وسينما ثلاثيه الابعاد ومراكز مؤتمرات ومراكز بحوث وكمان هيكون في مواقف للسيارات لتسهيل الحركه المروريه وزي ما اتكلمت في الحلقه اللي فاتت انهم يزينوا الطرق الرابطه بين الاماكن السياحيه ففي حاجه جميله جدا هتبقى مميزه في المتحف الكبير وهي انهم ينشئوا طريق او ممشى سياحي رابط بين المتحف المصري الكبير والاهرامات والممشى ده هيكون فيه سيارات كهربية فقط وهيكون خالي من الاحصنه والحنطور والجمال وكل الحاجات اللي دي اللي كانت بتزعج كل السياح او الناس اللي بتزور الاماكن السياحية وطبعا دي حاجة جميلة جدا وانا اتكلمت عنها في الحلقة اللي فاتت ان الحاجات دي بتزعج الناس كتير جدا والسياح بالاخص الاحصنه والجمال وساعات ناس كتير بتخاف من الحاجات دي لكن الجميل من الموضوع ان هم يخصصوا اماكن موجود فيها الاحصنه والجمال والحنطور للناس اللي حابه انها تركب او تستخدم الحاجات دي فمنها يكون ريحنا كل السياح وطمناهم وبرده للي حابب ان يستخدمهم ففي اماكن مخصوصه موجود فيها الحاجات دي حاجه كمان جميله اتعملت برده الاسبوع اللي فات هو انشاء ابلكيشن على الموبايل خاص بالقطارات وعن طريق الابلكيشن ده هتعرف مواعيد تحرك القطارات وكمان تقدر تحجز بيه تذاكر وده اتكلمت عليه برده في الحلقه اللي فاتت بس اتمنى ان هما زي الابلكيشن ده ما للقطارات يعملوا ابلكيشن برضه خاص بالاماكن السياحيه مع بعض حاجه كمان عايز اتكلم فيها مع حضراتكم النهارده هو التصوير لكن المره دي انا على حضراتكم بعض الصور الاماكن السياحيه صور جميله جدا اماكن السياحيه المختلفه وكمان هوصلكم لبعض المصورين المحترفين والموهوبين المصريين واللي بيصوروا صور جميله جدا تستاهل اننا نشجعهم ونتابعهم عليها وطبعا كل الصور اللي عارضه قدامكم او المصورين اللي صوروا الصور دي هنزل لينكات البروفايلات بتاعتهم في الوصف بتاع الحلقه دي فيديو. ودلوقتي هعرض على حضراتكم بعض الصور الجميله لاماكن السياحية المختلفه واللي متصوره عن طريق مصورين محترفين وموهوبين مصريين بيقدروا انهم يطلعوا صور جميله ومبدعه جدا للاماكن السياحيه. دي صوره عظيمه جدا لابو الهول والهرم الاكبر، الصوره دي بقى من اجمل الصور اللي انا شفتها للاهرامات للمصور الموهوب محمد عبد اللطيف، هتلاقوا لينك البروفايل بتاعه موجود في الوصف تحت، اما بقى بالنسبه للصوره دي متصوره في اسوان السنه اللي فاتت، صوره خياليه جدا يا ريت لو حد يعرف يوصلنا للمصور اللي صورها. الاهرامات وبالهول بالليل وبرده برج القاهره بالليل شكله رائع جدا اما بقى الصوره دي وكم صوره بعدها معيده مع بسيط للسماء بالليل اعتقد كانت متصوره في الفيوم وعليها لوجو المصور بتاعهم الصوره دي بقى لو حلفت انها متصوره في مصر محدش هيصدقني ودي صوره متصوره بالموبايل في شرم الشيخ صوره جميله جدا ودي صوره متصوره في اشهر مساجد مصر مسجد محمد علي ودي صوره برده جميله جدا متصوره بالموبايل القلعه القاهره وكوبري قصر النيل الصوره دي على ما اعتقد من داخل قصر محمد علي برده اشهر شارع في مصر شارع المعز وللاسف سمعت انه تسفلت مؤخرا يا لو حد يتاكد من الخبر ده ويعرفني الصوره دي بقى واللي بعدها من العاصمه الاداريه الجديده حاجه محترمه جدا بصراحه دي صوره جميله جدا البحر الاحمر كل الصور اللي جايه دي بقى للمصور الكبير حسام المناديلي وبرده هتلاقوا لينك البروفايل بتاعه موجود في الديسكربشن تحت ان شاء الله داقمع الملك توت عن خامون دي صوره جميله جدا وصورتين بعدها من البوم شارع المعز وده الميداني الاشهر جدا في مصر ميدان طلعت حرب دي صوره تانيه من داخل قصر محمد علي ودي صوره من البوم قصر السكاكيني ندخل بقى على صور الاشخاص دي صوره من ضمن سيشن كامل اتعمل للشخص ده بالموبايل عند الاهرامات وكان من اشهر السيشنات اللي اتعملت بالموبايل بالذات ان الصوره سيلفي ومتصوره فوق موتوسيكل دي صوره بقى من داخل المسجد العظيم مسجد الحاكم الموجود في شارع المعز الصوره دي من ضمن سيشن برده للبنت دي انا عملته بنفس الزي في من مكان اثري قديم جدا والصورتين دول بقى ليا واحده في المتحف المصري وواحده في شارع المعز بالليل كان من انواع المشاركه وسط الصور دي والصوره دي من تصويري برده بالموبايل لمسجد الحاكم في شارع المعز. والصور دي كلها تثبت لنا بجد المصور والشخص الوحيد اللي يقدر يحول مكان مهجور لمزار سياحي عن طريق صوره بس كمان هطلب من اي حد شاف الحلقه ديا ويعرف بعض المصورين المعترفين اللي بيصوروا صور الاماكن السياحيه انهم ينزلوا لينكات البروفايلات بتاعتهم في التعليقات على الحلقه ديا عشان كل الناس تشوفهم وتتابعهم ونقدر ان احنا حتى كمان ندعم المصورين دوما ونشجعهم ان هم يكملوا وبيعرضوا لنا بعض الصور الجميله اللي تعملنا تغذيه بصريه جميله جدا للبلد والاماكن السياحيه وبكده تكون انتهت حلقه النهارده او كماله الحلقه اللي فات اللي كانت بعنوان ما لا تعرفه الحكومة وطبعا ما تنسوش تتابعوا المصورين اللي انا ننزل لينكات البروفايلات بتاعتهم سواء في الدسكريبشن تحت او في التعليقات ومتنسوش تنسوش تشوفوا الحلقة اللي فاتت بتاعت ما لا تعرفه الحكومة واستنوني في حلقة جدا برنامج الباش متاجر ولو انت على يوتيوب ما تنساش تعمل اشتراك للقناة شكرا